למדנו שזרם של מתענים יכול להיות מושפע על ידי שדה מגנטי. למדנו גם שזרם יכול להשרות סביבו שדה מגנטי. השאלה נשאלת מה ההשפעתו של תאי לנושא זרם על תאי לנושא זרם אחר? בואו נעשה את זה. אצל את התאי לנושא זרם הראשון בצבע ירוק. זה התאי לנושא זרם הראשון. יציר את הזרם באדום. נקרא לו זרם I1. יש לנו טיין נוסף נושא זרם לא רחוק מהראשון. נקרא לזרם שבו I2. מה עוד אנחנו צריכים לדעת? אני אגיד לכם שבמרחק רדיוס R, אני אומר רדיוס כי למדנו בסרטון הקודם שהשדה המגנטי המושרה על ידי תאי נושא זרם נוצר בצורה של גלילים מעגליים סביב התאי. המרחק בין שני התאיילים הוא R. המרחק הוא R. שעוברים למתמטיקה, השאלה היא, יקרה? אנחנו לא יודעים עדיין את הגדלים של הזרמים או משהו אחר מה יקרה? מה תהיה ההשפעה של הטייל הזה? בואו נראית שהטייל הזה קבוע במקומו או ששניהם מרחפים במרחב נמקד כרגע בטייל 2, זה טייל 2, זה טייל 1 ما יקרה לטייל 2? בואו נחשוב על זה אז זהו שבטייל 1 ישרי שדה מגנטי סביבו מהי הצורה של השדה המגנטי הזה? ניקח את יד ימין שלנו. ומכוון אותה מסביב לטייל אחד. זה כלל יד ימין שונה מזה של המכפלה הווקטורית, אבל איזשהו תוצר לבי שלה. זה יד ימין שלי ואני קורח אותה מסביב... אם אני מכוון את האגודה שאתה בכיוון הזרם, זה כיוון הזרם. כפי שהגדרתי אותו, אז השדה המגנטי מכוון בכיוון האצבעות שלי. הן הולכות מסביב לטייל הזה. כשאני מצייר את השדה המגנטי איפה שהוא את המסך וצב ינין הוא נכנס אל תוך המסך אנחנו רק נראה את הקצוות האחוריות של קווי השדה המגנטי אני מצייר את זה באותו צבע כמו הזרם כדי שתדעו שהוא נוצר על ידי i1 ההשפעה של השדה הנוצר על 1 ממשיכה עד אין סוף אמנם עוצמת השדה הולכת ונחלשת כפי שלמדנו. היא פרופורציונלית הפוכה למחק R, זה השדה מוצר על ידי 1 אני יכול לצייר זה, אני רוצה להעמיס יותר למידה על, על המסך. מה קורה בצד הזה של I1? בצד הזה אנחנו יכולים לראות את האצבעות חזרות מסביב. השדה יוצא החוצה מהמסך, שהוא חוצה אותו. בצד הזה אנחנו רואים את הקצה הקדמי של החצים המתקרבים אלינו. בסדר. התוצאה היא 1 יוצר שדה מגנטי, אשר מבחינתו של זרן ל 1 יוצא חוצה מהמסך. מה הייתה הנוסחה שלנו? הנוסחה נובעת מהנוסחה הראשונה שלמדנו, בקשר להשפעה של שדה מגנטי על ניתן מה הייתה הנוסחה של הכוח המפעיל? שדה מגנטי על תיאל נושא זרן. זהו כוח. אני חתב זה בכחול. זה וקטור. גודל וכיוון שווה לזרם במקרה הזה אני רוצה לדעת את הכוח על הזרם הזה הזרם i2 נכון? מופעל לידי הסדה מגנטי הזה מגנטי אחד, 1 i1 ושווה i 2 גודל הזרם הזה כפול כאשר a מסוים של הטיל אי לדבר על הכוח הפועל על הטייל, כולו חייבים לדעת מה אורח הטיל שכן עליו בוא נהיד שיש לנו אורך מסוים של הטייל, אם אנחנו יודעים את האורך של הטייל, ואנחנו גם יודעים את מסתו, כשנדאי איזה פועל, נוכל את שלו בכיוון מסוים. בוא נהיד שהאורך הזה הוא L והוא וקטור. הוקטור L הולך באותו כיוון כמו הזרן. זאת המוסכמה שלנו, זה נפשט את האיניימים. אז זה L. הכוח על הטייל הזה, או לפחות על אל, שווה לזרן. I2 כפול L נקרא לו L2 כדי שתדעו שאנחנו עוסקים לטייל 2 זה גודל וקטורי אני יכול לצייר את זה כחץ מלא לא משנה, זה רק סימום ראיתי שמרצים שונים מציירים את זה בצורות שונות זהו המכבלה וקטורית עם השדה המגנטי עליו מהו השדה המגנטי עליו? השדה המגנטי יצייר באדום כי זה השדה זרם I1 בשדה המגנטי 1 השדה המגנטי אז מי שנמשיך עם המתמטיקה? בואו נראה מהו הכיוון של הכוח הפועל על I2. אז זהו מושכליו. על כן, הוא לא משפיע על הכיוון. מהו הכיוון של L2? זה L2. לא תהיה אתו בתור L2 בציור. סליחה, מהו הכיוון של L2? הוא קלפי מלאי. ואז של B 1 השדה המגנטי שנוצר על ידי I 1 אל תוך המסע. זאת מכפלה וקטורית סטנטרטית. בואו נראה אם אני אצליח. וכאן לציור, אני מכוון את האצבע המורה שלי בכיוון של L2, ואז אני מכוון את האמה בכיוון השדה. האמה שלי מכוונת ישר אל תוך המסע. האצבעות האחרות שלי מכוונות בצורה טבעית, ואז האגודל שלי מצביע על של הכוח, זאת מכפלה וקטורית. אתם מסויים מירות מורים או נלמדים את המחפלה והקטור הדרCHin שונוט כשיש מורים מהםם והחפירה האגדה בכיוון נזיר והצית האצטברת בכיוון סדר ועכשיו לגליתי, זה לבריאת השונות של אותה דבר. אני חושב ששלי קרדיתו יכתוב ששני לוקחים מחפלה והקטור, אז בואו מוראשni והוא עבר לשונת המחפלה, והגודל שלי מכוון בכיוון הכוח המופעל על ידי השדה המגנטי, זה הכיוון של הכוח הנה זה, אם הזרם מכוון בכיוון הזה והשדה שהוא יוצר, אנחנו יודעים קריחת יד ימין שיוצא כאן החוצה ונכנס כאן פנימה, ההשפעה שלו על התאי לשני, בואו זורם זרם באותו כיוון, הוא כוח משיכה, פועל ואפשר לרשום את זה ככוח מ-1 ל-2 זאת המוסכמה שלי ככן שאחרים ירשמו את זה ככוח המופעל על 2 על ידי 1 זה הכוח שמפעיל 1 על 2, ככה אני כותב את זה עכשיו מהו הכוח המופעל על הזרם I1 על ידי I2? זה יהיה הכוח כאן זה יהיה אותו הדבר ניצירת הסדנה מגנטית אמורה שירלי לאיישטайн. הפילים את, את כל הקריחת יד ימין. הסדנה מגנטית של איישטайн בצד זה. הוא יכניס את הוחם מסך. אחיה הסדנה מגנטית של איישטайн كان הוא יתצר מהמסך החוצה. לטייל, זה הסדנה מגנטית של איישטайн. עכשיו של ניקח אורך מסוים, נקרא לו L1 הכוח לזרם 2 על אורך L1 בתייל 1 מכאן לכאן שווה 1 כפול 1 שהוא וקטור נקפלה וקטורית מסדר מגנטי המושרע על ידי זרם 2 נעשה את אותה מכפלה סקלרית כאן. שימו את האצבע המורה בכיוון של L1, זה מה שעושים עם האיבר של המקפלה הווקטורית. שימו את העמה בכיוון של B2, ואז האגודל שלכם יצביע לכיוון של הקוף. צייר זאת. צייר את היד שלי. לפני עושה זה, אני מסתכל היד שלי כדי לוודא שאני מצייר את הדבר הנכון. והאצבע המורה שלי בכיוון של I1. סליחה, סליחה, צריך להצטח, בכיוון של I1. שהוא אותו כמו של I1. המשלי מכוונת בכיוון של השדה המגנטי, המשלי מכוונת כלפי מעלה. יתר האצבעות שלי עושות מה שאין אמורות לעשות. עכשיו, אתם מסתכלים על כף היד שלי. והגובל שלי, נראה לי ובדש שזה נכון. לא לא לא לא סליחה. סרטידי הצמאל שלי זה לא בסדר לא צריך לצייר את יד שמאל שמפעילים את כלל יד ימין במחפלה הוקטורית זה נכון, כאן למטה האצבע המורש לי בכיוון של L1 האמא שלי יוצאת כלפי מעלה כי הסדר מגניציתי שנוצר על ידי I2 יוצא החוצה מהמסך האמא שלי מכוון מעלה ביתר אצבעות במקומן מסתכלי מרקף היד, ואז האגודה שלי מצביעה לכיוון הזה המכפלה הרקטורית של L1, B2 היוצא החוצה מהמסף, ואז הכוח מכוון לכיוון הזה יש פה קצת סימטריה הטיל הזה נמשך לקראת הטיל הזה והטיל הזה נמשך לטיל הזה אם הם היו מרחפים במחרד, הם היו מתקרבים אחד לשני לאט לאט המרחק בין הם היה יותר ויותר והם היו מייצים אחד לקראת השני וקצב הולך וגובר. עם מה <מי> לי הזמן, הבא נמשיך לעשות בנושא הזה, ונציג מספרים, להתראות...